Em dic Assumció Garriga vaig néixer a Cardona l'any 53 i m'he dedicat tota la vida a l'educació i a la cultura des de la música. Ara he a Barcelona des de fa molts anys i, i fa gairebé 7 anys que vaig, vaig tenir un ictus, un, un ictus important. I tenir un ictus important vol dir tornar a començar, és tornar a néixer i vol dir tornar a prendre tot. A caminar, a parlar, a organitzar, a sentir, oh, has de canviar tots els protocols, has de fer nous mi amics, has de... tot. I això vol dir tornar a començar. La L'afàsia és, és com, com ser presoner dintre del teu cap de, de tot, perquè no, no pots, ho tens tot a dintre clar, però no, no ho pots treure. Quan, quan un dia, el dia que vaig saber, perquè ho va dir un metge ací de, sense de casualitat, que, que, que jo no sabia parlar i escriure i, i llegir, vaig plorar tres dies seguits. Era una part, una part molt important de la meva vida. La logopèdia, els logopèdics són, són professionals que tenen eines per ajudar-te a resoldre coses pràctiques per tornar a viure amb més normalitat la teva vida, diguem. Vaig tenir la idea de, de fer un llibre al cap de dos anys de Lictus i, i, i ho vaig deixar i sense saber per què. A cap d'uns anys vaig poder gravar trossos de, de, de veu, de coses que sentia i pensava. I, i ara, al cap, al cap de cinc anys, he pogut escriure. Em sento útil perquè penso que aporto amb totes les hores que he, pensat, que he passat pensant i anant a l'essència de, de molts temes, penso que faig una aportació eh, que pot ser útil per a altres persones, també. Aquest llibre és, és, és autoeditat. Hi ha el català i hi ha el castellà, perquè la gent que hem perdut hem tingut afàsia Només ens quedem amb la llengua materna. Per aconseguir-lo us podeu posar en contacte amb el correu o el WhatsApp que apareix en pantalla.